Natočit film není jednoduché, natočit opravdu dobrý film, to už je vážně oříšek. Vyžaduje to nejen talent, ale také dostatek času a zkušeností. Na jednoho člověka by toho bylo až moc. Proto je film společným dílem mnoha lidí, z nichž každý umí něco jiného, jinými slovy, věnuje se jiné filmové profesy. A jaké to je pracovat u filmu? Na to se dnes podíváme očima toho, kdo celý film natáčí. Podíváme se na práci kameramana. Každá filmová profese je nenahraditelná a u kameramana to platí dvojnásob. Jeho hlavním úkolem je pomoci režisérovi vyprávět příběh obrazem. Musí tedy dbát nejen na technickou, ale i uměleckou kvalitu všech záběrů. Práce kameramana začíná ještě před samotným natáčením, a to čtením scénáře. Po přečtení by měl mít kameraman společně s režisérem představu o tom, jak by měl film vypadat. A začínají přípravy. Ty mohou však trvat i několik měsíců. Kameraman bývá u výběru míst, kde se bude natáčet, výběru kostýmů, dekorací i barev. Při samotném natáčení pak kameraman po dohodě s režisérem rozhoduje nejen o postavení a pohybu kamery, ale také o tom, jak bude celá scéna osvícená a jak se vyřeší filmové triky. A proto má k dispozici velké množství techniky. Nejdůležitějším nástrojem kameramana je samozřejmě kamera a její vybavení, jako jsou různé objektivy, filtry nebo zařízení na stabilizaci kamery. Velmi důležitá je také osvětlovací technika. Ta se skládá z různých světelných zdrojů a odrazných ploch, díky kterým je možné vytvořit přesně takové světelné podmínky, jaké jsou potřeba. Ať už jde o směr světla, jeho intenzitu nebo teplotu barev. Co ale dělat, když potřebujeme, aby se kamera pohybovala v prostoru, ale obraz zůstal stabilní? Na to má kameraman mnoho různých druhů techniky a mezi ty nejznámější patří kromě stabilizátorů také kamerový jeřáb a kamerová jízda. Kamerový jeřáb je složen z ramene, na jehož konci je připevněna kamera. S ramenem i kamerou lze pohybovat nezávisle na sobě a tak vzniká dojem, jako by se kamera vznášela prostorem. Toho často tvůrci využívají nejen z praktických důvodů, ale také k tomu, aby divákovi nabídli pohled z jiné perspektivy. Další užívanou technikou, která se s kamerovým jeřábem často kombinuje, je kamerová jízda. Ta spočívá v tom, že je kamera umístěná na dráze, po které se pak kamera pohybuje. Díky tomu se kamera může například plynule pohybovat společně s herci a kameraman se nemusí bát, že do něčeho narazí. Práce kameramana je náročná a vyžaduje nejen talent, ale také nemalé technické dovednosti. U filmu ale nejste na nic sami, takže i kameraman má svůj tým lidí, kteří mu se vším pomůžou. Kameraman se pak může soustředit na to nejdůležitější aby byla nahrávka co nejdokonalejší a divák si ji mohl v kině náležitě užít.